يا الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين حبيبي إله العالمين أبا الزهراء أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الحضور الكرام سعدتم مساء وألف ألف مبروك إلى أخونا الدكتور دكتور محمد بهذه المناسبة بيلك نتمنى من الله العزيز القدير أن يمن عليه بالخير والبركة وبالرفاه والبنين، فإن شئتم أن نبدأ، اسمعونا صلوات بأعلى أعلى أصواتكم. جالو لجالو. قالوا قالولي لي هم عاشري قلت لهم عاشري والعشرة بس مرة قالوا راسك قطين. قلت لهم اللي يحيب ما يعشق بشعره اي من منصريت من عشيق عشيق فطرة والقلب ما بيدغيش دغيش ما عندي مية وجه متربع الفطرة وتعجبوا وتعجبوا بالعشيق كل من كشف صدره وقالوا لي شنو السبب حبيت بس مرة ومنه سعيد البخت والقابل بهالعشره جاوبنا لا تستحي هذا التحب منو شو صافه كبر قلت لهم انا الوصف قلت لهم شحش وشري تقرأ الوجه مثل القمر لما يهين بدره قالوا لي وين السكن قلت لهم بكربله مرقد له حضره قالوا لي قالوا كان وين السكن قلت لهم بكربلة مرقد إلى حضره جد النبي المؤتمن والوالد المرتضى والوالدة الزهرة هسه عرفت من الحبيات بإحساسي عرفت عرفتو منو الحبيت باحساسي لحسين انا شديد من زغريان ناسي معروف الوفي كل خطوة ينقل طيب وجدام الرد بكل خطوة تتعثر معرف الوفي كل خطوة ينقل طيب وجدام الرد بكل خطوه تتعثر رضعنا الغيره منك ماطن مهاد وكسر خاطرنا من ضحكتنا يتجبر طشينا طشي طشي الوريد بس ردنا نمحي الشوب وميزنا الصبور من ريحة العنبر يا, يا أرضك علي يا أرض النجف يا أجمل ديار يا خطار لورا اعتناد يفخر بالصلوات أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد صلى على محمد وآل محمد أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد أولنا محمد أوسطنا محمد أولنا أوسطنا محمد أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد آخرنا آخرنا, آخرنا, آخرنا, آخرنا, آخرنا, آخرنا صلوا على محمد صلوا على اي مجبور الخواطر مسرور النواظر مجبور الخواطر مسرور النواظر والكعبه مبهوره بالمرتضى ونوره والكعبة مبهورة بالمرتضى ونوره مجبور الخواطر مجبور الله الله الله صفقه صفقه صفقه صفقه هلا هلا هلا مجبور الخواطر مكسور النواظير مجبور الخواطر مسرور النواظير والكعبة مبهورة بالمرتضى ونوره والكعبة مبهورة الله مسرور النواظير مسروره اي بالكعبة الشريفة بيت الله ومضيفة بالكعبة الشريفة بيت الله ومضيفة صهر الهادي ضيفة ونزلت مائدة ونزلت الله ونزلت نزلت اي كل مكة وبشرها للكعبة نظرها هالمظهر سحرها ما متعودة ما متعودة الله الله الله الله الله الله الله ما متعودة أي بالكعبة الشريفة بيت الله ومطيفة صهر الهاد ضيفة ونزلت مائدة نزلت أي كل مكة وبشرها للكعبة نظرها هل منظر سحرها ما متعودة ما متعودة الله جدران العتيقة من هبة فريق، جدران العتيقة من هبة فريق انشق معذوره بالمرتضى ونوره شق معذوره بالمرتضى ونوره مكسوره النواظر مك, مك, مك, مك, مك, مك, مك, مك هالله الله الله الله وقال النبي قال حيدرنا ولي من كنت مولى بعد قال النبي قال إي <سؤال> الله الله الله وقال النبي قال الله من كنت مولاه مولاه علي في عالم الذار وليت حيدار في عالم الذار وليت حيدار اي محوده والله منذ الازل ويا صلاتك حلوه الليل يا صلاتك حلوه الليله علينا ويا صلاتك يا نبينا حلوه الليله هلا قال النبي قال حيدرنا اه من كنت مولاه الله في عالم الذار وليت حيدار في عالم الذار وليت حيدر ومعهودة والله منذ الازل ويا صلاتك يا نبينا حلوه هلا هلا هلا وهاي فرحة وبعد فرحة واللي يحب يتبارك لنا هاي فرحة وهاي فرحة وبعد فرحة واللي يحب يتبارك او هاي فرحتنا الكبيره فرحت كل العشيره وهاي فرح هلا اه وهاي فرحتنا الكبيره فرحت كل العشيره هلا هلا هلا صفقه صفقه صفقه صفقه صفقه صفقه هلا هلا هلا هلا, هلأ, هلأ, هلأ, هلأ <تصفيق> او يانون يا يلهج لساني حاسين يا نون نور رباني حاسين يا نون يلهج لساني حاسين يا نون نور رباني بنات من, من شعبا نورك علي انا يا بان بثلاثه من شعبان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 يا يا بس ما وصل حدك تدري انت كلش حلو حتى احلى من عندك سمعونا صلوات